alert, perchezicii masive ale DICOT, o grupare de traficanți de droguri inițiat de un jandarm a fost destructurat. O grupare de traficanți de droguri inițiat de un jandarm din judecul Bihor a fost destructurat în urma unor perchezici efectuate, miercuri, de procurorul sub sublinierei ofițeri de poliție judiciar din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalicii, organizată Oradea, 16 suspecti fiind conduci, sublinierei la audieri. Potrivit unui comunicat al Dicot transmis a Press, grupul infracțional organizat era specializat în sevâr subliniere infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc sublinierei Operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. În fapt s-a recinut ce la nivelul judecului Bihor s-a constituit un grup infracțional organizat, iniciat de cetră un suspect, jandarm în cadrul Iștiș Bihor care începând cu anul 2014 a fost principalul furnizor de substanțe psihoactive, pe care le-a comercializat atât în gros, sub form de pulbere pentru stropit, cât sub liniere e în detail, sub form de materie vegetală gata preparat, ce trei mai mulți traficanți de astfel de substanțe de pe raza municipiului Oradea, se precizează în comunicat. Conform aceleia subliniere isurse, andor tot inițiatorul grupului a fost prins un flagrant marci în timp ce comercializa 50 de pastile extasi contra sumei de 3000 de lei În cursul zilei de miercuri s-au des sub URA 13 per domiciliare. În urma acelora s-au descoperit substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, atât sub formă de pulbere, cât sub liniere I sub formă de materie vegetală. După finalizarea descinderilor, la sediul serviciului teritorial Oradea al au fost condus sub învieri 16 suspecti în vederea audierii